Innþræði er framhalsnám fyrir þá sem að eru með Sveinspróf á byggingar, véla eða rannmagsviði. Ef þú ert með Sveinspróf, þá er alveg störi alltaf en svo er þetta lögvendast að setja líka, innþræðingur. í náminn er mjög mikill. Það er hægt að lengja það og stýkta eftir þörfum og jafnvel fara í og það hægtar mjög vel. Ég er mettaðar húsúsmiður og ég hef verið að vinna með smí Mér langaði bara að fara í meira nám og þannig það er berið möguleika frá um er að virki hérna hjá Maril að rafmagn í línurnar okkar. Plánið er að halda áfram og klára á fá meistari réttindi og tegni réttindi. Þetta opnar möguleikan á að fá þetta er vinnu teiknivinu og svo auðvitað ekki gleymast meistaraprófun sem hann fær líka sko, en að villt opna sína einn smiði þó að ég sé fjarnámi þá var ég mjög góð aðstaða hjá HR ég fær oftanga að læra köldinn eða helga námið stoðalvi fulllelöndun mín um ættur þá var svolti stórt skref að að hérna fara aftur í nám þá er svolti mikilvægt að stuðmingurinn um sé góður og hann var það í raun fær iðmennt aði einstaklingurinn til tilra breiða tæknilega þekkingu. En svo kennum við líka nefnilega rekstur og stjórnun og lögfræði. Það far maður líka svona breyðar skilning á rekstri sem er mjög gott fyrir það sem huga á ein rekstur eða fara að vinna við stjórnun.